Vos neste vídeo-consello gustaríame falarvos de como introducir vídeos nos traballos que, que fagamos E partindo dunha idea que me parece fundamental En internet podemos atopar prácticamente todo Ben, cousas que vos non poderíades imaginar polo tanto, buscando un poquinho, imos acabar atopando enlaces ou vídeos que nos van a xudar a complementar o que esteamos dicindo e pode ser unha película Contou-me como Non, eu son teu pai Ou Rajoy dicendo cousas intelixentes E los españoles, moi españoles e moito españoles, moita graxia Ou incluso, Bexeta querendo conquistar o mundo Que che dean? <risas> Dícidelles de esos organizadores que hai un participante menos. Sí, teño certa debilidade por vexeta. E o certo é que maquetar é bastante simple, con programas como Movie Maker para Windows ou iMovie para Mac, dunha forma moi intuitiva eres capaz de incorporar vídeos ao traballo que estás realizando en esos momentos e, por tanto, permite mellorar enormemente o que estás facendo simplemente con tres ou 4 clics e buscar durante 10 minutos no YouTube ou, ou en Google. Tres puntos, colega. Tres puntos, colega. <risa> Nada máis, espero que vos teña sido útil este vídeo e moita sorte nas vosas creacións.